Привіт! Мене звати Інгвар, я працюю як WebAssembly адвокат Google. Сьогодні я не буду говорити про історію WebAssembly чи вдаватися в деталі того, як він працює, про це вже є багато доповідей та статей. Натомість, я хочу сфокусуватися на чисто практичній стороні і питання, яке, мабуть, найчастіше чую від розробників. Окей, мені веб WebAssembly, як мені спробувати його на практиці? Як на мене, основна перевага WebAssembly для веб-розробників полягає у розширенні екосистеми. Якщо потрібна вам бібліотека уже існує, але написана на іншій мові значно відмінні від JS, то за допомогою WebAssembly ви можете її скомпілювати та використати у веб-середовищі з мінімальними втратами швидкості. Саме це я і хочу зробити сьогодні, провівши вас через процес портування, від початку до кінця. Для цього прикладу я візьму бібліотеку для роботи з ображеннями, написано на Rustі, і використаю її на звичайній веб-сторінці. Я обрав Rust, тому що це сучасна безпечна мова, яка не потребує ручного керування пам'яттю, Але при цьому інвестувала багато в генерацію швидкого і маленького коду, і, зокрема, в підтримку WebAssembly. Перше, що треба зробити, це ініціалізувати проект. Я створю порожню папку і викликаю cargo Initlib. Cargo це як NPM для RUS. І він створює стандартний шаблон бібліотеки з кількома файлами. Далі нам буде потрібний Pastom Bindine. Оскільки різні мови мають різні системи і представлення типів, для комунікації між ними потрібен прошарок, який буде конвертувати значення з одного представлення в інше. Вwasmbandium слугує таким прошарком саме між JS і WebAssembly ассемблерскобльованим з В нього доволі детальна документація і, як ви можете побачити, тут доволі багато різних прикладів від простого hello world до складніших типів WebGL і WebRTC. Але оскільки я буду працювати з зображеннями, то найближчим прикладом для мене буде Canvas hello world. В ньому показано, як отримати доступ до Canvas з Rust коду і намалювати смайл. Для простоти я скопію звідси тип бібліотеки і список залежностей, і буду рухатись вже від цього коду. Для прикладу, я відразу знаю, що мені не потрібно буде нічого робити з JS API, і мені не потрібен документ, елемент і бангель для Windows. Натомість я хочу приймати Canvas напряму як параметр. Тому я просто приберу ці залежності з конфігурації. Тепер я можу почати писати сам код. Для цього я видалю автозгенерований код з шаблону і натомість додам атрибут wasmbindgen. Він позначає, що функція має бути експортована до JS з конвертації типів. І тепер оголошу власну функцію, звуїю processImage, яка буде приймати Canvas як елемент, тобто з типом HTMLCanvasElement. canvas element. Тепер нам потрібно збудувати код. Найпростіший спосіб це зробити, це взяти wasmpack, який був створений тією ж командою wasmbindgen, і об'єднує всі необхідні команди в одну. Компіляцію WebAssembly, додаткові оптимізації і генерацію JS. На цій сторінці ви можете знайти різні інсталятори для різних систем, але оскільки в мене він вже стоїть, то я цей кропу пропущу. Натомість я можу відразу викликати в Build і вказати, що хочу ціль Web, не Ponder і не Node.js. І він почне компіляцію. Тим часом я гляну ще раз на приклад Canvas HelloWorld. І я можу пропустити кроки, де він отримує сам канвас і натомість скопіювати чисту частину, де він отримує 2 d контекст для малювання. Скопіюю цю частину моєї функції і далі отримаю ширину і висоту канвасу і також зберігаю їх у окремій змінній. У нас є пару поломелок компіляції, зокрема мені треба імпортувати у Asimbingen Prelude для того, щоб атрибут, в принципі, працював. І для другої помилки я просто прийму підказку від компілятора. Окей, тепер помилок немає, перекомпілюю цей код ще раз. Я бачу, що він синервував папку package, у якій є WebAssembly, JS, і навіть типи для TypeScript. Зокрема, я можу бачити, що в я бібліотека вже експортує звичайну JS-функцію ProcessImage, яка приймає Canvas як елемент. Перш мені треба отримати зображення з канвасу на стороні Rustу. Для цього я можу використати DOM метод catImageData, який дозволяє отримувати зображення у форматі Masivobyte RGBA. Якщо зайти на docs.rs.websys, це веб-сайт із загенерованою документацією для всіх Rust бібліотек, то я можу пошукати catImageData і побачити, які типи оголошуються на стороні Rustу для цього методу. Я бачу, що він приймає всі числа у форматі F64, це числа з плаваючою точкою, і потребує додаткову фічу ImageData. Давайте я її скопіюю і додам у свій CargoTomal. Тепер я можу викликати GetImageData з нулями для X і Y і шириною і висотою сконвертовані в F64. Це вертає мені результат з об'єктом ImageData або помилкою. Я його розгорну за допомогою Unwrap в сам ImageData. Тепер, щоб прочитати з нього самі байти, мені треба знову глянути документацію. І я бачу метод data, який їх вертає. Викликаю його. І далі бачу, що цей метод вертає е, байти у обгорці clamped. І щоб її розгорнути, мені треба просто отримати властивість під індексом 0. Все. Тепер я маю байти у форматі RGBA на стороні WebAssembly. Тепер я знову піду на Docs.rs і гляну документацію для базової бібліотеки для роботи з зображеннями у Rusty Image. У ній є різноманітні функції і формати для роботи з зображеннями, але, зокрема, оскільки в мене вже зображення в форматі RGBA отримане з Canvas, то я пошукаю RGBA Image. І можу знайти саме такий тип. Я бачу, що він є просто під типом ImageBuffer. Тепер сам ImageBuffer містить різноманітні функції і конструктори, в тому числі конструктор із Ширини, висоти і масиву байт. Саме те, що мені треба. Я додам image як залежність для свого коду і викличу цей метод. І збережу результат у зміну image. Продаю йому ширину, висоту і, власне, байти. Далі дивюсь ще раз на документацію. Бачу, що результат повернений як option, це аналог або значення, або undefined UJS. І його розгорну теж через Unwrap, як все інше. Тут я поки залишу тут коментар, де можна щось робити з зображенням. І натомість тим часом гляну, як його конвертувати назад. Я бачу, що є метод SRO, який дозволяє отримати внутрішній контейнер, тобто самі байти в оригінальному форматі. Я його викличу, отримаю ці байти і збережу у змінну. Назвую ів імейджтейта. Тепер мені треба створити сам ів Я знову гляну на документацію на вебсайт, щоб зрозуміти, як його, ск його сконструювати назад. І я бачу конструктор, з якого я отримує посилання на байти, ширину і висоту. Який мені підходить. Так, викличе і скопіюю назву цього конструктора, оскільки вона доволі довга. І передам йому ширину, висоту і самі байти. І оскільки він теж повертає результат, я знову викличу Unwrap, щоб розгорнути результат тільки в успішний ImageData. Нарешті я можу глянути метод putImageData і покласти вже новий сконструйований ImageData назад на Canvas. він приймає посилання data і xy, тобто я передам йому посилання на мою змінну, і xy задам по нулях. Тепер я можу це все скомпілювати. Поки воно компілюється, я піду на Unsplash і виберу якусь картинку. Для прикладу з горами на якій я можу протестувати цей код. Так, знайшов якусь, скопію її адресу і створюю Index.js і index.html для самої веб-апплікухи. index.html буде включати Index.js як модуль і також має містити Canvas для власного відображення, готового зображення. Index.js буде містити асинхронний код, тому я в ньому створюю відразу асинхронну функцію, і також імпортую ініціалізацію WebAssembly із згенерованого JS. Тепер в автокомпліті я можу вибрати експортовану функцію ProcessImage. Тепер я можу викликати ініціалізацію WebAssembly, функцію Init, зачекати на її завершення через Await. І можу створити тимчасове зображення з URL-ом, який я скопіював із Unsplash. Його передам як source. І також я вкажу атрибут cross-origin anonymous для того, щоб я, в принципі, міг завантажити зображення з іншого домену. В випадку zensplash. Окей, тепер я знову використовую await і метод decode для того, щоб завантажити і декодувати зображення. Тепер я можу з нього отримати ширину і висоту і скопіювати їх на сам Canvas. Так, мені треба отримати сам Canvas, для цього я використаю GetElementById. І тепер я можу отримати його 2D-контекст і, власне, відмалювати завантажене зображення. Мені треба передати зображення x, y, то просто по нулях. Тепер в HTML я додам кнопку для, власне, виклику обробки WebAssembly. Назовую її, наприклад, Process with Wasp, присвоюю ID. І тепер в JS я можу отримати цю кнопку і присвоїти їй OnClickHandler, який буде, власне, викликати Process Image для обробки за допомогою WebAssembly. Тепер я можу запустити сервер і відкрити панель з вбудованим браузером пропущу ці кроки і спробуйте поклікати цю кнопку. Наразі нічого не відбувається. Ніяких помилок JS, але ніякі змін до зображення візуально також. Але це очікувано. Все, що код наразі робить, це отримує зображення з канвасу, конвертує в зображення расті, конвертує його назад і знову зберігає на канвас. Давайте додамо посередні якісь ефекти. Для цього я перейду назад до DocsRS і знову відкрию документацію Image. І тут я бачу модуль... ImageOps, який містить різні операції для роботи з зображеннями. Тут є багато різних стандартних трансформацій. Для прикладу, я можу зайти в операції по роботі з кольором і вибрати, наприклад, HueRotate, який змінює тональність зображення. Зокрема, можу використати варіацію HueRotate in place. Оскільки ми не хочемо зберігати копію оригінального зображення, можемо просто змінювати ту, яку ми маємо. Цей метод приймає поворот тональності зображення в формі кута на колі між 0-360 градусів. Його викличу на своєму зображенні, наприклад, з параметром 90 градусів. Тепер мені треба пофіксти помилку компілятора, зокрема, що зміна має бути, власне, змінною, а не константою, і можу видалити туди коментар. Тепер можу перекомпілювати цей код. І коли я оновлю сторінку, то цього разу кожен клік на кнопку власне змінює тональність зображення, Кожен раз, на 1 четверту, відпінув 4 клік і вертаю його до початку. Наразі ця реалізація не зовсім ефективна, тому що вона читає зображення з канвасу заново на кожен клік, кожен натиск кнопки. Навіть при тому, що у нас уже є свіжа модифікована копія зображення з минулого разу, і ми знаємо, що вона відповідає стану на канвасі. Я використаю цю можливість, щоб продемонструвати, як експортувати структури, класи і зрасту. Я знову використаю все той же атрибут в Asumbinding, але цього разу створюю структуру, нехай вона буде названа ImageProcessor. Тепер у ній мені треба зберегти всі змінні, які потрібні для обробки зображень, зокрема, контекст, на який вони будуть відмальовуватись, і, власне, уже сконвертоване зображення у форматі rgb Image. Тепер з тим же атрибутом я можу додати блоки з методами. Один з методів буде позначений за допомогою WasMagine Constructor. Він каже, що цей метод має бути експортований як JS-конструктор для класу. Створю функцію new, яка буде приймати власне Canvas, і вертати цей ImageProcessor. І в нього піде вся ця частина, яка ініціалізує і читає як початкове зображення із Canvas. В кінці я верну новостворений ImageProcessor, і в ньому збережу контекст, і власне вже сконвертоване зображення. Інший метод буде займатися чисто зміною тональності зображення. Він буде називатися HueRotate, оперувати на посилання на зображення. І в нього перенесу чисто виклик самого ефекту. Нарешті, остання функція буде займатися відмальовуванням готового зображення назад на Canvas. Я її назву Redraw і перенесу в неї все, що лишилося. Так, я розбив одну функцію на декілька окремих кроків, які можуть викликатися незалежно від одного. Треба пофіксувати пару помилок компіляції, переважно просто отримуючи підказки від компілятора, приймаючи їх. І тільки для ширини висоти я тепер їх можу отримати безпосередньо з конвертованого зображення. Відформатував код. ще одна помилка. Тепер я можу перекомпілювати проєкт. Коли дивлюся на згенеровані типи, я бачу, що тепер замість функції Process Image, ImageProcessor експортований клас, і в ньому є мої методи, конструктор і додаткова функція Free для керування пам'яттю на стороні WebAssembly. Я його імпортую замість оригінальної функції. І тепер я його сконструю відразу, як тільки зображення відмальоване на канвасі. Передам йому сам канвас. Обравник кнопки має тепер викликати тільки Here, Rotate, Error, Draw і вже не має читати зображення з канвасу щоразу. Ми їх просто викличу. І тепер оновлю сторінку. І тепер Візуально нічого не змінилося, все успішно працює, як і до того, але трохи ефективніше, оскільки зображення вже збережене і перевикористовується між викликами. Інший плюс такої організації коду – це те, що я можу відносно легко додавати будь-які інші ефекти. Наприклад, тут я пропущу деталі реалізації, але загалом по тому ж принципу я додав метод Grayscale і асоціював його з окремою кнопкою. Він загалом трішки складніший, але конвертує зображення у його чорно-білу версію. По такому ж принципу можна додавати безліч інших ефектів як ті, що вже є в бібліотеці Image, так і з інших біблі... бібліотек і власні. І врешті можна навіть опублікувати цей клас як бібліотеку на NPM. Насправді, в процесі цієї доповіді я наткнувся на бібліотеку Photon.rs, яка саме це і робить. Це одна реалізація бібліотеки для роботи з ображеннями, яка водночас опублікована на Create.io як RAS-бібліотека, і завдяки Wasmobindgen скапільована до WebAssembly і опублікована на NPM і може бути використана також як звичайна JS-бібліотека з різними ефектами для зображення. Така синергія дозволяє отримати найкраще з різних екосистем і портувати код між різними платформами. І вона стає можливою завдяки WebAssembly. Сподіваюсь, ці приклади були корисними, і після цієї доповіді ви зможете також спробувати скомпілювати якусь з існуючих бібліотек до WebAssembly і використати у ваших веб-додатках. Дякую за увагу!